والماليه عبر مجموعه من مديرياتها وقد نظم منتدى الباحثين منذ سنه 2014 عده ندوات عبر مختلف مدن المملكه حيث يشكل المنتدى فضاء للنقاش تواصل عبر مختلف الفاعلين اكاديميين اقتصاديين اجتماعيين و المجتمع المدني من اجل مناقشه مضامين القانون الماليه بشكل مبسط وسهل للاستيعاب. وبطبيعه الحال تواجدنا اليوم بكل متعدده التخصصات ياتي في اطار الشراكه المتميزه التي تاسست على في السنه الرابعه نتواجد اليوم في السنه الرابعه بمحطه العرائش ولا يفوتني هنا أن أحيي عليا السيد رئيس جامعة بنو طفيل الدكتور محمد العربي كركم الذي صراحة تواصلنا معه منذ سنوات ووفر جميع الإمكانيات التي تجعل محطة العرائش محطة متميزة ومشهود لها بالإشعاع على المستوى الوطني بدون أن أقيل عليكم أبقى عليكم أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية سواء في المكتب التنفيذي أو أعضائه الذين يتحملون على التنقل وإطار نكران الذات من أجل إيصال المعلومة المالية ونشر ثقافة المواطنة الجبائية والتفاعل حول مختلف مضامين قانون المالية السنوي والتي والتي تختتم في الاخير باعداد تقرير تركيبي يضم مختلف الاراء والانتقادات التي توجه لقانون الماليه وكذلك مختلف الافكار التي يتم النقاش فيها عبر مختلف المحطات بربوع المملكه والتي تشكل وثيقه مرجعيه مهمه يتم ايداعها لدى وزاره الاقتصاد والماليه لتكون وثيقه كما قلت مرجعيه في اطار اعداد قانون مشروع قانون الماليه للسنه الموالية نشكر مجددا الكليه المتعدده التخصصات على استمرار الشراكه المثمره والمتميزه وعلى توفيرها لجميع الظروف المناسبه ليمر هذا اللقاء في احسن الظروف وفي مستوى عالي. يعني.